שלום. הפעם נפתור בעיה שמבוססת על כל מה שלמדנו עד עתר על הסתברות וצירופים ועל הסתברות מותנית. נניח שיש לי סקית ובער מטבעות, ובסקית יש לי חמישה מטבעות הוגנים. ועשרה מטבעות לא הוגנים. מטבע הוגן הוא כידוע שיש סיכוי שווה של 50-50 לקבל בהטלתו אחד משני צדדיו, ראש אוזניו, ומטבע לא הוגן... נניח שיש סיכוי של 80% לקבל ראש כאשר מטילים אותו. וסיכוי של 20% בלבד לקבל את הצד השני, זנב. יש רק שתי אפשרויות, אפשר לקבל ראש או זנב. השאלה היא מה יקרה אם מכניס את ידי לסקית, ובלי להסתכל, הוצאים מטבע מהסקית באופן אקראי. והטיל 6 פעמים. נניח שב-5, לא, בעצם ב 6 קיבלתי ראש. התוצאה, זו התוצאה שקיבלתי. השאלה היא מהי ההסתברות לכך שהמטבע שהוצאתי הוא מטבע הוגן, כאשר ידוע שבארמה מבין 6 שעתלות קיבלתי ראש. לפני שננסה לענות על השאלה, נחזור בקצרה על חוק בייס. חוק בייס מאפשר לחשב הסתברות מותנת של מעורה, ונוכל לעזר בו בפת... בפתרון ובכן, חוק בייס אומר, נרשום את זה בצד ימין למעלה, חוק בייס אומר שההסתברות שיתרחשו שני המאוראות A וגם B היו ההפוכה במשוואה המציינת חיתוך בתורת הקבוצות ומשמעות החיתוך היא קבוצת המאוראות שבה מתרחשים A וB גם יחד. ובכן, ההסתברות ששני שני יתרחשו שווה להסתברות ש-A בין בינתן B כפול ההסתברות של B כלומר כפול ההסתברות ש-B בין בינתן A כפול ההסתברות של A אתם ודאי מבינים את הרעיון באופן אינטואיטיבי ואם לא, כדאי שתצפו שוב בסרטונים בנושא ההסתברות המותנית. בכל אופן, אנחנו יכולים להרגן מחדש את המשוואה שרשמנו כאן. אם נחלק שני אגפים בהסתברות של B, ההסתברות, זה בצבע יותר. ההסתברות של A בהינתן B שווה להסתברות של B A, כפול ההסתברות של A חלקי, בהסתברות של B. לקחתי את המשוואה המקורית וחילקתי את שני הגפים בהסתברות של B וקיבלתי את המשוואה הזו. ובכן, בואו נראה מהם A B בבעיה שאנחנו מנסים לפתור. אנחנו מנסים למצוא את ההסתברות לכך שהוצאתי מטבע עוגן, כאשר ידע שב-4 מתוך 6 קיבלתי ראש. במצב זה המעורה A זה שבו הוצאתי מטבע A שווה הוצאתי מטבע עוגן. המעורב הוא זה שבו ב-4 מתוך 6 ההטלות קיבלתי ראש. ובכן, כדי לחשב את ההסתרבות לכך ומטבע אוגן כאשר ב406 שתלות קיבלתי רוש על אזאת מייסטרבוט רוש כאשר ידוש במטבע שיוצאת ה אוגן להכפיל זו צעת, מטבע לקבלת ב4 מתוך 6 עלות, ללא תלות בסוג המטבע זו היא כנראה ביותר לחישוב למהלך פתרון הבעיה נחשב גם את שני האיברים שבמונה אח תחילה נחשב את של יש סיכוי של 5 ל-15, מספר המטבעות בסקית, הוא 15, שנוציא מטבע הוגן. הסיכוי הוא כן 5 ל-15 או 1 ל-3, כלומר שליש, שנוציא מטבע הוגן. מכאן שיש סיכוי של שני שליש שנוציא מטבע לא הוגן. אם מוצאנו מטבע הוגן בהנחה שהמטבע שבידינו הוגן, מה יהיה הסתרבות לכך כאמור בהנחה שהמטבע הוגן? מהי הסתברות לכך שנקבל ראש בארבע מתוך שש התעלות? כדי לענות על השאלה, נזכר במה שלמדנו בסרטונים האחרונים. מהי ההסתברות לקבלת צירוף מסוים כלשהו של ארבעה ראשים בשש התעלות של המטבע? זנב, ראש זנב, ראש ראש. יכול להיות רוש רוש רוש זנב זנב התוכנית היא כזאת יש קבוצה של צירופים כאלה וכדי למצוא אותם נעזר שוב במקדמה בינומית את הידה שלנו על צירופים כדי למצוא כמה צירופים שונים של ארבע רוש יתקבלו מתוך שש 6 תלות ומאיסתרות לקבלת כל אחד מהצירופים האלה אז מה מאיסתרות לקבלת רוש בצירוף השני יסתבתו י חצי חצי חצי חצי ויסתבתו לקבל זנב י גם כן חצי חצי וגם בצירוף הראשון הסיכוי של חצי לקבל רוש כפול סיכוי של חצי לקבל זנב כפול סיכוי של חצי לקבל, לקבל ראש כפול סיכוי של חצי לקבל זנב וכך הלאה. כלומר הסיכוי של כל אחד מהצירופים אלה הוא חצי כפול חצי 6 פעמים. במיליון אחרות ההסתמעות של כל אחד מהצירופים היא חצי בחזקת 6. ובכן כמה צירופים שונים כאלה יש? קשה אנחנו מדברים על התוצאה של 4 פעמים ראש בהתלת מטבע 6 פעמים. ואנחנו בוחרים את התוצאה של 4 רשים. אנחנו בוחרים בתפקיד של אלוהי ההסתברות, 4, ארבע הטלות בדיוק מבין 6 את הראשונים. סליחה, הטעות שלי, אנחנו ברוכים 4 מבין 6 הטלות בדיוק, שהתוצאה שלהן היא ראש. במילים אחרות אנחנו קובעים אלו מבין הטלות יבחרו. כלומר, מבין 6 הטלות של המטבע, נקבל או נבחר, בתפקיד אלוהי ההסתברות, 4 הטלות שהתוצאה שלהן ראש, ובכן, 6 על 4 מספר הצירופים השונים שבהם ב-4 מבין 6 התלות, מתקבלת התוצאה רוש. נכפיל מספר זה בהסתברות של כל אחד מהצירופים, שהכפי שראינו חצי בחזקת 6. נחשב, למה שווה 6 על 4? ביטוי זה שווה ל-6 הצרת חלקי 4 הצרת, כפול 6 פחות 4 הצרת, כלומר כפול 2 הצרת. וכל זה כפול חצי בחזקת 6. נחליף צבעים פעם נוספת ונמשיך לפתח את המשוואה. ביטוי הצרת שווה ל-6 כפול 5 כפול 4 כפול 3 כפול 2, מיותר בעצם לרשום כפול 1, אך נרשום זאת בכל זאת, וכל המכפלה הזאת מחולקת ב-4 הצרת, 4 כפול 3 כפול 2 כפול 1, כפול 2 הצרת, כלומר כפול 2 כפול 1. 4 כפול 3 כפול 2 כפול 1 במונה ובמכנה מצמצמים, ומה1 אפשר להתעלם מחלק את המונה והמכנה ב-2, נקבל 3 במונה, והביטוי הצרט כולו שווה ל-15, נכפיל תוצאה זו בהסתברות של כל אחד מהצירופים, כלומר בחצי בחזקת 6. ולמה חצי בחזקת 6 שווה? ל-1 חלקי 64 בדיוק. ובכן, 1 חלקי 64 כפול 15 שווה ל-15 חלקי 64. ומכאן שההסתברות לקבל רוש ב-4 מתוך 6 התלות, כאשר ידוע שהמטבע הוגן 15 ל-64. אם נבחן את התוצאה במונחים של A ו-B, כפי שהגדרנו אותם, זו ההסתבות של B בינתן A. המעורה B הוא זה שבו ב-4 מתוך 6 התלות מקבלים ראש, כאשר המטבע הוגן. אתה ננסה לחשב את ההסתבות במקרה השני. זכרו, יש שני מצבים שבהם אפשר לקבל רוש ב-4 מתוך 6 התלות. אחד כאשר הוצאנו מעסקית מטבע הוגן, וההסתבות במקרה זה E15 ל-64, והמצב השני הוא זה שבו הוצאנו מעסקית מטבע לא הוגן. ובכן, מה ההסתבות מהי הסתברות לקבל ראש ב-4 מתוך 6 התלות כאשר המטבע הוא לא הוגן? גם במקרה הזה אני חושב תחילה את ההסתברות של כל אחד מהצירופים של ארבעה מתוך ששטלות. ובכן, במצב ניקח את הצירוף שבדקנו קודם לכן. ראש, זנב, ז... ראש, זנב ראש, ראש. פעמים מבין הסיכוי לקבל 50%, 80%. ההסתברות של הצירוף היא, 0.8 כפול 0.2 כפול 0.8, כפול... 0.2 כפול 0.8 כפול 0.8 נחשב את המכפלה, כפי שאתם ודאי יודעים, אין חשיבות לסדר האיברים בה נוכל להזיז את האיברים ולהכפיל זה בזה בסדר כלשהו ובכן, שווה ל-0.8 בהחזקת 4 כפול 0.2 בריבוע גם במקרה הזה אין חשיבות לסדר שבו מתקבלות התוצאות לכל אחד מהצירופים השונים יש אותה הסתברות וברור מדוע משום שנוכל לסדר את האיברים במכפלה כרצוננו ובכן, כמה צירופים שונים כאלה יש? אם נשחק שוב בתפקיד עולה ההסתברות ונבחר 4 תוצאות מבין 6 התלות של המטבע, נבחר כמובן ב-4 התוצאות של ראש, בכמה דרכים שנות נוכל לבחור קבוצה של 4 תוצאות כאלה, כפי שראינו קודם לכן, גם הפעם מספר הצירופים הוא 6 על 4. וחישבנו כבר למה שווה הביטוי, 6 על 4 שווה ל-15. ובכן, שווה ל-15 כפול 0.8 בחזקת 4 כפול 0.2 בריבוע. זאת הסתברות הקבלת תוצאה של 4 פעמים רושב בתלת מטבע 6 פעמים. כאשר מטבע הלוגן. ומיישבתות הקוללת לקבלת תוצאה של 4 פעמים רושב בתלת מטבע 6 פעמים. היסתבות הקוללת שווה להסתבות לקבלת אממ היסתבות לקבלת מטבע כפול להסתבות לקבלת תוצאה של 4 פעמים רושב בתלת מטבע, מטבע, מטבע 6 פעמים כאשר מטבע אוגן שיש קפי של 15 הלקי 64. ועוד ההסתברות לקבלת מטבע לא הוגן, שני שליש, כפול, ההסתברות לקבלת תוצאה של 4 פעמים ראש בהתלת מטבע 6 פעמים. כאשר מטבע לא הוגן, זה מה שחישבנו כאן, כפול 15 כפול 0.8 בחזקת 4 כפול 0.2 בריבוע. וזאת ההסתברות לקבלת תוצאה של 4 פעמים ראש בהתלת מטבע 6 ובכן, בביטוי הראשון השלוש במכנה נעלם ואנחנו 5 חלקי 64 ועוד 2 שליש כפול 15 שווה ל-10. ונותר לנו רק את הביטוי האחרון עם החזקות. אנחנו גולשים קצת בזמן שמוקצב לסרטון ביוטיוב ונראה אם כערוץ שותף יוטיוב נוכל לחרוג במסגרת הזמן. 0.8 כפול 0.8 כפול 0.8 כפול 0.8 שווה ל... שווה לזאת. את התוצאה נחפיל ב 02 ב-אפס נקודה שתיים כפול אפס נקודה שתיים. שווה ל-אפס נקודה ששש עד כאן נחפירה את החיסכון. וברגע לנו נחפיל באשר שנשליש כפול خמשה. שווה ל-אשר ובכן כפול אשר שווה ל-ששש נקודה שלוש שמונה ארבע אחוז. איזה בוטי? איכן? התוצאה אבל בצבע שונה. התוצאה היא נקודה ו突如其来 זה עלינו לוסיף ל 5 חמש חלק שלישים וארבע נחשב למהו שווה חמש חלק שלישים וארבע שווה לFS נקודה FS שבעה שווה שש. ובכן זו ההסתברות כאשר לא ידעו לאיזה מטבע אותנו מעסקית זו ההסתברות לקבלת הוצאה של 4 פעמים ראש בהתלת מטבע 6 פעמים כאשר מחברים את ההסתברויות יש סיכוי של שלישה מטבע הוגן, יש סיכוי של שני שלישה מטבע לא הוגן וההסתברות הכוללת כאשר לא ידעו באיזה מטבע מדובר אם נדאג ברישום 241965 זו ההסתברות של B נמחק אתה מהלוך את כל מה שלא דרוש לנו יותר כדי להתקדם ולענות על השאלה בתחילת הסרטון טוב נירא שאנחנו מוכנים להציע בنسخת בейס או בחוק בейס כי יש רשמנו תום חדש. את הראחים שיחישב נוגע לשנייה, מה כדאי למחוק ומה לא. תיקון תואיות בסרטים בסרטונים ארוכים כאלה, עלולו לקחת יותר מדי זמן, ולא נרצה למחוק מה מה שדברו שלנו במשך. אוקי ניראים שאנחנו מוכנים לנות על השאלה מהי איסתברות? לתח שוצא לו אוגן כאשר הדושה ב4 מבין 6 תלות קיבלנו רוש השתבות אזו שווה לפי חוק בייס שבשלב הזה אנחנו כבר אה, אמורים להבין את המשמעות תו השתבות לוצאת מטבע אוגן שווה להשתבות של ביבי נתן א כלומר השתבות לקח שבא 4 מבין 6 תלות נקבל רוש כאשר מטבע אוגן כפול להשתבות לקבלת מטבע אוגן לקבלת בסוגה ופך, נא יש תבזות לכבירת רוש בארבעה ובין שש שאלות קשורה מתבגר אוגן קפוחי תקן חמש אסף של כישישים וארבעה שווה ל חמש אסף של כישישים וארבעה ומא יש תבזות לכאש שיצאנו מתבגר יש חמשה מתבגרות חמישה מהם מוגנים כאש יש תבזות יש ל חמש אסף קלומאר שלישי אזו ופך נקבעו שלישי ומא יש תבזות לכאש בסוג מתבגר אני קיבל ארבעה פאמים רוש באתלט מתבגר זה המספר הזה, נחשב למה שווה ביטוי כולו. במונח מקבלים 5 של 16, 5 של 64 וארבע, שליחה. וזה של 65 נקודה נחשב את המנה, 5 של 64 וארבע של 65 נקודה שתיים בערך 32.3% שווה ל-32.3%. וזה מדהים. או לכל הפחות, מפתיע. יש סיכוי של קצת פחות מרשליש שיוצאנו מטבע אוגן. כאשר ידוע שב-4 מבין 6 התלות קיבלנו רוש. מה שמעניין הוא שתוצאה זו של 4 פעים ראש ב-6 התלות, מקטינה במידה מסוימת את ההסתברות לקבלת מטבע העוגן. ההסתברות לקבלת מטבע העוגן, כשלא ידעו עדיין מה יקרה, כאשר נטיל את המטבע, היא כפי שראינו, שליש או 33.3%. אך כאשר ידעו שקיבלנו יותר ראשי מהזנבות, העיקרון שביסוד ההסתברות אומר לנו שאם קיבלנו תוצאה של ראש מספר רב יותר פעמים, מה תוצאה של זנב, צריך להניח שהמטבע שטן הוא מטבע לא הוגן, שנותן ליפול כשרושוק לפי מהלך. לפי אותו עיקרון הסתברותי, הסיכוי שהמטבע אכן לא הוגן, היא באופן ושום שתוצאה כזו אינה יוצאת באופן גם כאשר המטבע הוגן, כך שהסיכוי שמטבע הוגן קטן, אך במעט במקרה הזה. נדגים אותה באופן גרפית מה שראינו כאן. נעזר בתורת הקבוצות כדי למחיש את ההיגיון שבכך. ובכן, אם נחזור לחוק בייס ונסרטט כאן את, את קבוצת כל המאוראות שהדענו בהם, זו קבוצת כל המאוראות. יש סיכוי של שליש בערך שהמטבע שהייתי עלינו הוא הוגן. שליש בערך מקבוצה זו יהיה כאן אם כן החלק של קבלת מטבע הוגן. זה החלק של המטבעות הוגנים וזה החלק של המטבעות הוגנים. אם evne CMUf יש סיכוי של 15 ל64 בערך אני 4 פעמים ראש בהטלת uh, מטבע 6 פעמים. בסרטוט זה, זה יהיה אזр Aurora קטן הזה. נציין אחר של כל המאוראות האלה שמצינו גם שימו מתביעה שביודנו מתביעה לוגינ שחררתי את המספר המדויק אחייה שתהי יstanbulת את שeni קבל ארבעה פהים רוש בתרת מתביעה שש 6 למסה זה זור זה גדול קצת יותר ככה בירח זה זה זור שמרות שבין ארבעה מבין שש תרבות מקבלים רוש כאשר מתביעה לוגינ זה כמו זה זור שמרות שבין מקבלים רוש ארבעה פהים שכאשר מתביעה לוגינ וזה זורי כל אחד הוא זורי יstanbulת לקבלת ארבעה פהים רוש בתרת מתביעה שש פהמים מה שחוק ביי אומר לנו ואם קיבלנו 4 פעמים ראש בשש התלות של המטבע, הרי, הרי ששליש בערך מהאזור הזה, או 32.3 מטת קבוצה זו, של 4 ראשים בשש התלות, עם החיתוך של תת קבוצה זו, עם תת קבוצה של המטבעות העוגנים, ההסתברות של 32.3% נמצאת עם בחלק הזה של האזור. לקבלת 4 אתה לאחר שראינו, איחי יסבירו שיחישבנו ב-OT לדיד ביתי ב-OT לדיד ביתי ב-Offenbach, וНОח על בסרטון הבא.